Har jeg har også selv personligt også været glad for, at, at der både er, du ved, alt fra strategi til finans til marketing, altså i virkeligheden alt det, som man skal kunne som en executive, altså ja. øh, at kunne bestride, hvis ikke på detaljniveau, men så i hvert fald på sådan et overordnet øh, strategisk niveau, og det, det, det synes jeg har appelleret enormt meget til mig, at der er kan man sige, den her kan man sige, strategiske vinkel øh, omkring virksomheder og virksomhedsledelse indbygget i, øh, i en